ذهاب الطلبه والطالبات في الثانويه عمل اداء ماده اللغه الاجنبيه الانجليزيه متمنين لهم دوام التوفيق والسداد وايضا المؤشر الثاني النهارده الاثنين وهو بايام بدايه الاسبوع وبالتالي بيلقي بالظلال كل ذلك على الشوارع الرئيسيه والمحاور الهامه الامر اللي بيؤدي لوجود كثافات واحجام مروريه في هذه الشوارع انا متواجد الان بمنطقه شارع السودان بمحافظه الجيزه الصوره كما تراها من خلفي في الاتجاه القادم من ميدان الجيزه متجه الى مناطق البحوث وشارع على التحرير وشارع جامعه الدول العربيه بيشهد حاله من الكثافات والاحجام المريه الكبيره، مما ادى الى توقف بعض الحركه المريه للحظات ويمكن ذروه هذه الكثافه المريه تحت كوبري المشاه الخاص بمترو جامعه القاهره. اما الاتجاه العكسي القادم من مناطق البحوث وجامعه الدول العربيه وشارع التحرير متجه الى شارع فيصل وشارع الهرم، بيشهد حاله من الانسياب المريه التامه. على قرب أمطار من المنطقه اللي انا فيها نزله كوبري الدائري من منطقه صفط. يمكن طريق الدائري بيشهد حالة من السيولة المرية القادم إلى مناطق أكتوبر والواحات ومدينة الانتاج الإعلامي أما الاتجاه الآخر بشهد بعض الكثافات المرية وتحديدا عند منطقة المريوطية نتيجة لبعض الأعمال الإصلاحية المتواجدة هناك ايضا بالقرب من الامطار من المكان المتواجد فيه هو طلعه كوبري شارع فيصل اللي بيؤدي الى شوارع فيصل ومناطق الرمايه واللي بيشهد حاله من الانسياب المروريه التامه وايضا القادم من شارع فيصل من مناطق الرمايه متجه الى محافظه الجيزه بيشهد بعض الكثافات المروريه المتوسطه الشارع الموازي لشارع فيصل بمحافظه الجيزه هو شارع الهرم هذا المحور المروري الهام بيشهد حاله من الكثافات المروريه الخفيفه الى المتوسطه من الم مناطق القادمة من المريوطية الرماية والمتجه الى محافظة الجيزة ومناطق نصر الدين بشد يعني زي ما قلت حالة من الكثافة المرية المتوسطة اما الطريق العكسي القادم من مناطق الجيزة متجه الى الرماية وباقي الشوارع المتفرعة من شارع الهرم الرئيسي بشد حالة من الانسيابة المرية او الاحجام المرية الخفيفة على بعض يمكن كيلو من الان بتواجد شارع التحرير بمنطقة الدقي وهو أحد الشوارع الهامة والشريان المروري اللي يشهد حالة من الكسفات المرية الخفيفة إلى المتوسطة في آه الناحيتين القادمة من مناطق البحوث متجهة إلى مناطق وسط العاصمة والأبرة وميدان التحرير والعكس. يمكن أيضا آه احنا بنتكلم عن محافظة الجيزة بيتواجد آه كبرى ستة اكتوبر هذا الشريان الهام والخاص بربط محافظتي القاهرة بالجيزة بي يشهد حالة من الانسيابة المرية يعني ألف سلامه عليك أكيد يا عاصم يعني يا رب تبقى بخير يا رب بإذن الله وما يكونش حصل أي حاجة وحشة يا رب بإذن الله ألف سلامه عليك يا عاصم يعني لسه كان عاد بيقول لنا الشوارع والزحمة نطمن عليه الأخير. دلوقتي بعد الفاصل على طول خلينا كده برضو نكمل خلينا نكمل طبعا ونطمن أكثر جولة. على الحالة المرورية